Прошу вас відповісти, чи є ваше бажання вступити в дружину вільним, взаємдяним та чистосердечним? Прошу вас, Олежа. Так. Прошу, Прошу вас, Ольга. Так. Зустріли долю на полі бою. У Хмельницькому побралися військовослужбовці хмельничанка Ольга та Маріуполець Олег, які з 2014 року боронять Україну від ворога. Під час виконання військового обов'язку ми запищали місто Горлівка. І там і познайомились почали зустрічатися. Пропозицію чоловік робив двічі. На Новий рік я запропонував надовжитися, ми вирішили трохи пізніше. Ну, і почалася війна, яка сплутала плану. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Анісімов обороняв Маріуполь, Азовсталь, потрапив у полон і після обміну 21 вересня вдруге освічився Ользі. На ранок він зателефонував мені просто запитав, ти виграєш за мене займатися? Я сказав, так. Да". У весь час у полоні український захисник розповів, думав про кохану, яка на той момент продовжувала захищати батьківщину. Вона ж, каже, не знаходила собі місця від чекання. Важко було пережити чекання, кожен день чекання це як каторга. Молодята кажуть, вони однакові в усьому. Про новостворену родину військова волонтерка Олена Ярошенко говорить так: от їх імена це, можна сказати, імена князів, да? бо Олег і Ольга. І от мені здається, вона Ольга, така вона вогонь, вона пробивна, вона йде вперед. Ось такі дівчата і складають найкраще, що є жіночого в нашій армії. І от такі пройдуть порадом перемоги. І ми будемо пишатися і розказувати нашим дітям, що ми знали таких дівчат, і що вони є в нашій Україні. Другий – за виховання. І третій – за сьогоднішнє благословіння. Дякую захисникам, дякую своїм дітям. Я дякую всім тим, хто стоїть на захисті нашої України. І бажаю їм, якщо небо, то синього синього. Якщо щастя, то тільки щасливого. Якщо життя, то тільки прекрасного. А кохання, кохання настояще. Після весільної церемонії молодята Ольга та Олега Нісімови прийшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.